Започва. О, е бе. А, така. На-на-на! Та-на-на! Ей! Остане! та Не, не. Ба, не, това трябва да снимам. Това втори път няма да стане. Днес е празник, Пичове. С Том, е празник, да? Вече съм официално в лигата на професионалистите и излязох в лигата на аматьорите. Ма не при штангите. Топ, ви си с твоите штанги. Става дума за пазар, голямата игра. Игра И Ето. Но това нищо не мириш. Топ ти си нищо. Но нищо не мириш, е пич. Топ, хрема си явно, не yeah. Така. Това е специален мехлем. Крем, който се маже, Стой, се абсорбира от кожите много по-бавно и става много по-силно. И така, ароматът се абсорбира от кожите много по-бавно и много по-силно. <към> Ема има нещо. <към> има нещо. Това е носнека, това някакво менте. Аз даже от се си да и го усещам. Това е, вижте ли. Ти го усещам много, да mm -hmm. а, Има, да. Даже да се като някаква диря. <към> Какво се смееш, бе? <към> Маската се обръщат, и така. Дами, имам специален подарък <към> за вас. Пългария от най-добрите парфюми в България. Коше. <към> да. Дали ти е паднала щанга върху главата? Е, е много смешно. Сега ли го измештвам? Резва ли ти? Айде на здраве за успехите на кошера! Добре, че съм скром, ще я кажа, че няма нощата. Айде. Брат? Стиви, Кери, кери. Защото не е тук място, ами моля те. Спри ме, бе, бе. Е, това какво означава? Означава. Мисля, че знаеш какво означава. Какво е това означава. Аха! Това ли означава? Шкафът, е Не е бръкаш. Не ли е бръйкаш? Тилът ли си? си. Слушай, сега какво правя? Първо, гледай по възможно най-коцкърския начин. Коцкърски? Точно така. Ти. После, след няколко минути, отивам към нея с най-тежката си походка. Тя 100% ме забелязва и вече си направила своите излъди. Заставам пред нея и казвам, Бащата да не е кръдец? Това са Чакай малко, бе, ти си глупост. Слушай малко, значи аз казвам бащата ти, да не е кръдец. Тя иронично е така и с насмешка, като нашия приятел казва. Не, защо? И аз тогава казвам, защото открадам някакво звезди е, и... Не па ти сте Ти <laughs> Чакай малко! Следва най преломният момент, най-важният. Обрата. Сменяш, обираш и от образ на време. Разбираш ли? Mm -hmm. Погледаш и казваш... Не беше, гумс, За такъв да ми ли взимаш? Просто видя, е, че ти е, скучно, е и реши да дойдя да по тема. Простичко! А? Тя автоматично, заради ироничното ти отношение към навлиците, не те взима за такъв. въпреки че ти си такъв, обаче тя не го знае. И тогава, решавайки, че ти не си някакъв плейбой, ти казва... Може. Храма е много добро. Ми, естествено, че е добро. Ви не сте бъдър. Ти няма да се месиш, като ученики и учител си говорят така. <съпирайте> <съпирайте> айде. Да, айде. Ммм, <съпирайте> <съпирайте> чакай. Няма. Ромата. <съпирайте> а, да. Баща ти да не е. Да? Как разбра? А, откъде знаеш? Не знам, аз просто. ти трябва да си мега фен на штангите. Да, ма, Иначе знаеш, че баща ми е световен шампион. Верно и моя. Да, бе! Да! Това да не е стоичко! А, това да не е Василев! Ти го. Аз че десърмат. Ха-ха. Мом. Хайде, плащам вас. Давам ти 10 кг аванс добър. Немаля? Айде, аз влизам. Давам ти аванс 30 кг. Решила съм да подкрепям теб.